Sura Psa ne samo da pas nauči osnovne komande, kao što su komanda da sjedi, da leži, da čeka već. Sa različitim vježbama utičemo na njegovu psihičku ustabilnostu bilo kakvim životnim situacijama.

Pomoć u kojih dolazim od određenih rezultata uglavnom su slične, ali sam trening uveliko određuje karakter psa. Čarvi

izanje pozitivne energije, u stvari razvijanje dobre emocije između vlasnika i njegovog psae predusloga da se počne sa dresurom. Naš pristup mora biti takav da pas vjeruje u nas i da on jednostavno bezuslovno ispunjava sve naše zahtjeve koje od njega tražimo, to se mora postići samo sa razvijanjem takve vrste povjerenja.

Ne? <spew>

koji stepen komunikacije hoćemo da imamo sa psom, tako se razlikuje i uvođenje dobrih navika. Postoje oni ljubitelji pasa koji su zadovoljni samo s da im pak dolazi na poziv da ide repu uz nogu, međutim, ipak većina želi da imaju psihički što bolje uravnoteženu psa koji izvršava mnogo više komandi, a zato i posvećenost mora da bude mnogo bolje.

je jedan pas čihički stabilni, koliko je on poslušan to govori o tome koliko je njegov vlasnik posvetio pažnji i koliko je njegov vlasnik uložio truda da njegov pas takav i bude da ću staviti svi bravo bravo nešto bravo

Bravo, manzo. Dakle, ponašanje jednog psa ovesi isključivo o njegovom vlastnju. Koliko je truda uloženo, takvog psa ćete da imate. Ja adresuru psa mogu slobno da nazovem i organizovanom kontrolom ponašanja jednog psa pri uvođenju novih navika koje će omogućiti stabilan suživot između njega i njegovog vlastnja.

Ne Ne ja. Definitivna je istina je da je švaki pas pogledalo svog lasnika Onoliko koliko uložite trudo takvog psa

če te da ima.

Sada nije ništa rađeno i baš i neogljučno. Ali otprilike da bi na pravi način shvatili psihnoogriv, kako to izgleda, komunikacija s jednim čom to je kao da dobijete djete starosti između 1 i 2 godine na i morate da u njemu vozite drživ.

Krenim sa jednim psom, najvažnije su dosjednost i i onda možete očekivati neke rezultate. U ovom poslu nema žurbe, sve morate da radite organizovano. Ne, ne. Mesto, mesto. I smireno. Jer jedna greška je dovoljna, na primer, u komunikaciji sa ovakvim psom. Mesto, mesto. Ja, čekaj.

Kada izazovete površnu reakciju u psa, ali to sigurno ne može da izrađe na dobro.

nešto nešto nešto pravo pravo pravo čekaj u rukama dobro vlasnika

Svaki pas će biti psihički stabilan i uravno otežan i svoj životni vijek sa svojim vlasnikom proješće sretno a nego vlasnik će sigurno imati mnogo divnih trenutaka u suživotu sa svojim psom. Zato nemojte dozvoliti da vaša nemarnost stane na put jednom takvom divnom suživotu nego radite sa svojim psom i pokažite mu šta od njega očekujete i šta očekujete

Ваш паспорт нужен. Дожди. Сядь. Чекай. Что? Серьёзно? Ну,

Dojdzie gore, dojdzie, sedi, czekaj. Brawa. Dojdzie tutaj, sedi. Brawa. Dojdzie

Čekaj. dođi dođi dođi dođi sigur pozitivna stimulacija kroz igru i kroz pohvale

Ovi dovode doluški. Dobro. Šećem. što ste strplivi, što ste više dosljedni, to što imate poslušnijim srcem. Ja nem želim. Na da. sljedećem pozdrav u selo Vranića, to Čačka i organizacije Moj pas.

Arturiu, bravo, kakr. Đeočić? Bravo. Đeočić? Irovo. Hop, hop. Mesto. Mesto, Mesto. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. bravo, bravo. bravo.

Bra. Sie. Oh, ja. Just durch durch durch durch durch drauf, drauf, drauf. Mit diesem Doppelpass. Ein